Hei, og kommer till topp 17 morsomste memes av alle tider. Jeg er eh, programlederen deres, Erlen. Nå kan det sitte dere tilbake, eh, ta litt fokkorn, pa pa pa. Nå starter vi. På 17. plass, så må vi nok ha knid som milk. Denne morsomme maymen eh, originerer fra en parkeringsplass. Der var en pension vanlig thai. Där fortsatte. Där fortsatte vi. På 16:e plats så har vi den alltidig som kommer Get out of my room I play Minecraft. Den musiken kommer med men originellt från den unge karln eh, som spiller, det värn kände spillet Minecraft. Eh, du kan känna att han är väldigt frustrerad. När Morals kom in i rummet og så säger han, "Get the fuck out of my room. I play Minecraft." På 15:e plats så må vi ha en <laughs> väldigt morsom meme från The Room, filmen The Room. Uh, I did not cheat, it is not true. I did not Denna memen är när <laughs> Tommy var så eh uh, Folk tror han um, slo kona sin, men det gjorde han ikke. Da går vi videre til alles favoritt fra 21 James Street, My Name is Jeff. My Name is Jeff ordinerer som sagt fra 21 James Street eller oppfølger den 22 Jump Street, som ingen egentlig har sett. Um, jeg, grunnen til at den er så morsom er hans eh, artige stemme på denne karen. Då går vi videre til den morsomme ekornet som snur runt rundt og sier DUN DUN DUN! Eh, grunnen til at dette så morsomt er fordi at dyr egentlig ikke snur seg som. sånn. Og det er verdens første meme det også. Och på 12:e plats så har vi den eh ensomme karl lonely forever. Den ensomme karl gråter för det att ingen älskar han. Ja. På 11:e plats så har vi alles favorit från Spille VR Chat Ugamba Nuckles. Eh Gandalf Nøkkels vant hjertet till alla oss når eh, han sa «Spitt on the queen, do you know Vi fortsetter med 10. plass, som er DJ Khaleds sin motivasjonstale «an other one». Der han kaller deg som ser på lojal og smart. For det er det du er. På 9. plass så har vi alles favorit på alle tider. Dame Daniel back at it again in the white vans. Den er så morsom. Fordi han har på sig hvite vans. På åttende plass, så har vi What is 9 pluss 10? Så svarer han 21. Denne er så morsom. Forgående av en kar spør en ung gutt, hva, altså, han sier at han er veldig dum, og så sier den unge karen, som spør det forklart, og sier nei. Så, så, så spør han om et regnestykke, var 9 10, og så svarer han 21, og det vet alle er feil. <haha> eh, på stevne plass så har vi en veldig morsom med med men this nuts. This nuts er en kar som tuller ringe sin og så spør han hva han fikker posten. Og så sier han this nuts. Ganim. På sjette plass så har vi med lady, og så tipper han Fedoran. Det er vel som sånn, den fyller også Nice Guys-memen, som er folk med skjegg på nakken, som sier at de prøver å få mange kvinner, men det fungerer ikke. På 5.plass så har vi nesten alles personlig favoritt, Trollface. Denne morsomme animasjonskarakteren er ordentlig morsom. Ja. på eh, tredje, eh, på fjärde så har vi Pay, Pay the Frog. Pay Pay the Frog är en eh grön animerad frosk som eh, har naval animation. På tredje plats så har vi Visus Michael Hare. Visus Michael Hare är Originerer fra den kjente YouTube-kanalen, Visås, eh, som er eh, eid av Michael Stevens, den kjekke eh, karen, som vanligvis sier, Visås, Michael, det hey! er derfor er morsomt. På andre plass, så har vi That Boy. That Boy er en morsom som kjører på en enjordsykkel. Og så sier han, he'll come boy, men i stedet for y i boy, så er det en i. Og på førsteplass så har han den mest morsomste, den må nok gå til Duge meme Doge er en ordentlig søt hund. All liker Doge. <laughs> Grunnen til at Doge er så bra, er blant annet på av de rare frasene som kommer rundt hunden. Som søtt dog, søtt sønn i menn, og ting. Mange sier at hun er søtt, og det er at det er en onkelig fin hund. Mange sier at den ikke er morsom, men det må du ikke høre på. Det er også ganske morsomme solbilder som du kan se i dette bildet. Da var jeg takke på mig, Det har vært en uh, veldig morsom uh, top, 10, top 17 meme, uh, memes på en tider Eh, jeg håper, håper du har hatt det fint. Grat <laughs> tak.